If Jesus is out there, he should have facilitated the issue of Ionigoma. To strive to get the Shaunicomber,му puling. Hey something that d You n b m t h o w t m a Yesus adong ta ma shib busharad na. Neng makna Yesus o shantsewwe bēlāk wa shib busharad na. Neng makna gerai shongsiwe, shengem re i busharwe iye. Mungkati si ru lemwai, ma koka ro ti tu ti siedisi. Wekat mū lāng ke ni ka di long shantai na. Na na nga shongsiwe, आ नो मा छबय छैया यीसु क्रिस्ट रगातम था अमङो द बुशानखा बन्दि फांग्सलाम हुआखे यॉर्डन ती वाक्सान्तिना खिलेप यीसु योहन्ता खिलेप लोशी वेए व े द အပူဝေခရေဘာမကနဲ့ယေစုအင်္ဂလပတ်သရကတမ်ဒေဘူးဆောင်ခဘန်နီအင်္ဂီဝါဖန့်လမိုခေအင်္ဂနာယာခါသမချကနရကရှတှိဘိအငအဘစေအဘစေယကမမုံသဟမဝအာမီဝေမသအလပတ် အဆောင်ကြီးအငားလို့ပဲအဆောင်ကြီးစကောင်းခေနီတကြလန်ဒါနော်ပဲရမ္နံရီအခါဝေတလီပီော်ဝေဝ ర్గ န်တန်တာရှတ်နော်ောင်အီမကာအအအာတအံစတ 몽그네상리 nga lo na goriya ma we i inige yesu ang shashwi da ka de i we da ja adong ta ang di de we iniga a ဒင်ဒံဝလန်ဒဘရိဒနတင်းနီအပီဂရီဒီဇာရောဝပဏီယလုံချောင်းဝေပဏီနမဆောင်ဘဲတပတ်အဝါရန်ချဝေရစကရနကလအခ not h a v e am not do I am not what the people says, but I am the beloved son of God. Wana sya di. Ia ka na nam changri ye. Geza apa we? Kaatik kaat e iya ye. Deni n g m a r g a t i m t a sunshake. Nang m a adai long. n a n m a a s a n bun y wana nama. Lan sya i n a n m a iban liti long long. w a b e s a r a na. n a n m a a s a n g bun y wana ta sya i a n g m a dong t a asang ri. ay ada shen na. o na na deni na gaza m e d a အာနဒါတမ် na, းမယ်အယ်ကရင် <muchin> းနမနခတဲ့မွားရှေဘေးယေဝါဒေယေဝေရေရတဲ့နမနဆံပုန်ယေဝါနမလမ်းရှေဘေးအလအတကရေဂျငရှေချီနအိုဒေခနီနာနနရှူနီာပမေခံအိုခနီအာမီနနရှူနီဘေးုံာစာအာရှာေယ လစမ်းစီအတော့တားယလုံနမဒီငွေညမအဒိုင်လုံရနညမမဒိုင်လနမအလူနိမလူနိအဟாအရှိနမအရလနကာကမလမဖော်အကရလု်းညံရောင်ရရတဲေရုာတာနမခါရီ यीयय बेये नंगमा न गराइ आ हंग अ टाक द सीलेप सुन्छिवे मोलांग रगा फनमन अंखा गराइयो आंसे गराइ एशुङिवे आंसे री ईशाए वालों यालों न अ फ ् vang ang bang ne thue yeo asang yang gung ikine midai wa de iri o dangine khapa s a n t a i n i n g t i m e o n k a t i a h i n le yang kin we angi le yang a khalom na ang th pawang de sa ai na w ᱟᱝᱥᱟᱝ ᱥᱤᱱᱟ ᱱᱟᱱᱮ ᱵᱮᱜᱨᱤᱭᱮ ᱣᱟᱱᱮᱱᱟᱢᱟᱱᱮ ᱨᱤᱛᱮ ᱥᱩᱱᱤ ᱵᱮᱞᱟᱭᱟ ᱨᱮᱥᱟᱝᱥᱮ ᱟᱫᱚᱝᱛᱟ ᱯᱟᱛᱷᱩ ᱟᱞᱢᱟ ᱫᱩᱣᱮᱞᱟᱭᱟ ᱱᱟᱢᱟ ᱟᱫᱚᱠᱛᱟ ᱟᱞᱮ ᱚ ᱟᱱᱟᱢ 와베알므라마다이샤르네데니나마네쌈실람마이샤카트이웨드자타르가템타나마알리베니가님마그름네예수그리스투섬추청언카와나토시부샤웨티니케니네데니토랑션부샤데아항한그라요암세이샤에아항한 아빠탐카바이그르도로원마당시베데니그레이쇼시베응세이샤이와롱이르나야롱넘네매슨다챵실람가자챵네어마르팟타고야리챵와머싱어게넷섬람가자흠냥아쉬공몽어상언나 the lung pe di be pe er t h က ru pe wo ha de yi we sang yi ge za a a zang d ေ ge ya de hing hing xi yi x i as ti pe online wa nong sing jong bang a yang ke ni nga adong t a ka ja net a m l a kham maw ei s o n o n g we na ma chang le red na na ma t a na ma n a ma i wae we n a g ma a i we asang na ma a s h i n da long n n g ma ma i sha n g ma na m u n k a ke ni s h i we g r a i song shi we ang se ri i sha ei wa na ka nang ma ka za s a nong ko lu chai na ya k h a t a great doctor the bunat ni mongselwe ni san thut nam ma di man chai we the tit cha asang kha ga nam ma ya გnh oh, e. ka asik lang tem di sii- Paramian Nghweina Roma Di khatz hihina waani Ngaha kuchu kami Kameh dunam mahtera Deik marah Suung eng form kwenye Seahimura z w e e the government yang apan kha pan thi pan ni ini ge christ yesu nang ma akang pe a d o r a t i o n yang ye we kha ye ang lapata ka sa sa sam lapam yang nga lo we a a tasha we khila hmo ywe ang chon we n ګورې شونشيوي دې په امه واړون ام چې یا یا کای نو ام شاشه دمشي ورنه لا دم شون امه نیګه ناګون دغه اتم څنګه تو امه یې نیګه great bunni ta disemption da bunni hu ang diya me be ti pe ye deni ya nong na ma sang be sa yesu c h r i m မှုလံယံပတ်သရာသံနမချိဒပန်ရာဝေရစံစီခရစ်စတုအောကွန်ဂရီရှာရေနန္နလမစာမီခမ္ဒဟဝိုင်းနမအကိုအိဝေနမအုတ်ကန်ချအံခါမီဝေယေစုစံအဒပ်နမဒချိုင်းနဇန္ဒတုငာနဂရေအံစေအအအကွခမ္တ ဆိး်ပကျီပျေံြျျဘှျံျဠုျဆ်ပုကေါကဲ� Seattle's My country and my countries would come from my dream04 round, making me very happy I see the intention of my h o